що ми по-нав ракет. ракетників, з них до попали в житлові будинки. На сьогоднішній день, на зараз, кошміше, у нас 17 постраждалих, серед них є дві дитини сім та дев'ять років, але вони легкі. Пятьом надана була допомога на місці. Є у нас також чотири тяжких і сім середньої тяжкості. Зараз проводиться аварійна рятувальна робота. По мірі того, як будуть вони відбуватися, будемо вже розуміти і знати про постраждалих то, точніше, точнішу інформацію. На час вибуху ми були в приміщені, де працюємо. Ось стався вибух, вилетіли вікна і осколком не трохи порадила. Уже гучно было, дуже это самое огна задрожали все, окна вылетели, ири по